Ce preedintele CSM confirm confirmă unul bomb, CSM, în și Inspecția Judiciar, Protocoale cu SRI 2 membri ai Consiliului Cer de clasificare a lor. Consiliul Superior al Magistraturii, CSM. Inspecția Judiciarij, sublinierei în alta curte de casacie, sublinierei justicie, ICJ. Au încheiat propoale de cooperare cu Serviciul Român de Informații, FDI, a declarat vicepre-subliniere din TelecSM, Codru Colaru, în subliniere din cadrul plen. Potrivit acestuia, în urma solicitărilor transmise instituțiilor judiciare, după cum s-a decis la ultima subliniere din CAD plen a CSM, în alta curte, Inspecția Judiciar Sublinierei Ministerul Public au transmis ce au încheiat protocoale cu SRI. El a precizat ce sublinierei la nivelul CSM a fost încheiat în protocol cu SRI, însă acesta a fost anulat în 2017. Am primit corespondent cu entitici din sistemul judiciar după urmează, parchetul de pe lângă ICJ, ICJ, IJ, sub la nivelul CSM a fost încheiat un astfel de protocol denuncat în 2017 la inițiativa tuturor membrilor Consiliului. Toate celelalte entități din sistemul judiciar, în perioada 2005 la 2018 nu au încheiat astfel de protocoale. Tot ce am primit la acest, dat, nu sunt atasubriereate protocoalele în forma scris. Toată situația a vizat doar o corespondentă minimal. A declarat codru Polaru, potrivit News.ro. Polaru a adugat ce protocolale nu au fost atastuguiereată fiind sunt clasificate, însă le-a cerut membrilor CSM să analizeze protocoalele la nivelul fiecarei instituții. Obiectul punctual al acestor protocole. Fiind faptul că vorbim despre o corespondent clasificat, nu a fost ataspul liniereat, astfel ce membrilor le adresez rugmintea ca, la nivelul instituțiilor, se analizeze punctual această corespondent. Cred ce ar trebui să ne menținem punctul de vedere, să insistăm să primim toate aceste protocoale i să le discutăm, a spus Ularu. La rândul ei, presubliniere din TeleCSM. Simona Marcu a adresat plenului propunerea de a transmite instituțiilor care au încheiat protocolale cu structurile de informații solicită de a analiza în ce măsură sunt îndeplinite elementele procedurale pentru a începe de secretizarea protocolelor. Consiliului nu i-au fost transmise aceste documente în materialitatea lor. Nu putem să exprime alte concluzii. Multe dintre protocoale nu mai sunt valabile. Chiar ei cei care avem acces la documente clasificate, avem nevoie să fie declasificate, propun plenului să transmit solicitul instituțiilor care au încheiat aceste protocoale să analizeze în ce măsuri sunt îndeplinite elementele procedurale pentru a demara desecretizarea acestor protocoale, a spus Marcu. potrivit acesteia, Procurorul General Augustin Lazure, care nu particip la subliniere din C, a solicitat amânarea dezbaterilor pe această temă. Edinka de plenacese mai continuă, însă, în sistem videoconferent cu Uniunea Judectorilor. În subliniere din caplenului CSM din 20 martie s-a decis, printre altele, transmiterea unei solicitări către în alta curte de casacie sublinierei justicie, parchetul de pe lângă în alta curte de casacie sublinierei justicie, curcile de apel sublinierei parchetele de pe lângă acestea, Institutul Național al Magistraturii, Coala Națională de Grefierii Sublinierei Inspecția Judiciar, în vederea comunicării Consiliului Superior al Magistraturii, în măsură în care există, a protocoalelor încheiate cu serviciile structurile de informații, începând cu data 1 ianuarie 2005. Serviciul Român de Informații a publicat, vineri, protocolul de colaborare încheiat de SRI cu parchetul general în anul 2009. Protocolul a fost semnat în februarie 2009 de Procurorul General Tiberiu Nicusul I prim-ajuncul Serei Florian Coldea, sublinierei a înlocuit documente similare încheiate chiar imediat după înființarea de către guvernul Nestase a Parchetului Național Anticorupție, na, actuala DNA. Documentul are semnăturile adjunctului SRI Florian Coldea, sublinierei prim Procurorului General, Hiberiu Unicu, fiind aprobat de Laura Codruca Covesi în calitate de Procuror General, sublinierei de George Maior, director al SRI.